Vinc a presentar-te un material molt útil per docents de l'ESO i batxillerat. Es tracta del llibre Els valors de l'economia social i solidària a les escoles. El món escolar està canviant. Cada vegada més s'incorporen metodologies d'aprenentatge actiu, cooperatiu, inclusiu i per projectes. Lamentablement, els professors no sempre tenen temps per pensar en quines noves activitats incorporar a les aules. Per això hem editat aquest llibre, que presenta 8 dinàmiques per treballar els valors de l'economia social i solidària, tant a tercer com a quart d'ESO i batxillerat. Les dinàmiques estan totalment preparades perquè les pugueu treballar amb absoluta autonomia dintre de les aules. El llibre va acompanyat d'unes fitxes que simplement cal descarregar-se i imprimir per començar a treballar. Fàcil, no? Així que, si t'ha agradat el que t'expliquem, t'animo a que vagis a la nostra pàgina web a comprar el llibre, que està disponible tant en format imprès com digital. El pots trobar a guaitalab.com barra